Пол питає Добрий вечір як можна розігр... розіграти вузол щоб не затікала дощова вода не зрозумів що значить розіграти димохід з котельні виходить під кутом 45 градусів в основу труби котра стоїть на вулиці Щось я не дуже розумію питання, чесно кажучи. По-перше, навіщо під 45 градусів? Ну, от кому прийшло в голову таке пол? Знайдіть його і скажіть, що він не молодець. Не можна так робити, хлопці. Ну, я, я, ну, якщо я правильно зрозумів, тому що ну, важко мені зрозуміти такі питання, чесно кажучи. Наша котільна, наша труба стоїть і підключення під 45 градусів. Ну, ось хто, хто так робить, скажіть мені. От кому ума хватило? Як можна розі... Я не розумію, що значить розіграти вузол. Дивіться, ми не можемо з вами заставити воду текти типу по-інакшому, як вниз. Хочемо ми цього чи ні. І ось виходить, коли такі дуже великі трапляння. Крапічні душі з вітірком, то вода хлищить по цій трубі і вся вода бежить ось сюди. Плюс вода хлищить ось сюди і вода бежить ось сюди. І ось тут виникає питання, ну навіщо створювати собі проблему, а потім її героїчно преодолювати? Колись ви можете підключитися під отак, горизонтально. І вам треба підключатися горизонтально. Під 45 можете отут залишитись. Внутрі приміщення. Але тут тільки горизонтально. Тому що вода бежить. О, знову. Вода бежить сюди, і вода буде біж... бігти ось сюди. Зрозуміло? Ну, все. Тому тут от кажете замовнику, вибачте, але привіт тим, хто це робив, ми будемо переробляти. І все, і переробляєте. І якщо вам скажуть, ні, це гроші, неможливо, ви щось там придумайте, ну, ви скажете, гаразд, але без нас. І все. І нехай ішуть і нічого. Чому? Тому що якщо ви зробите, ну, отак залишите, як є, проблема буде, і проблема буде постійно, тому що через рік воно тут почне десь тихти або через рік отут на стіні буде вже все зелене мох буде е, рости. і до вас прийде замовник і скаже ну вибач парень ти ж зробив ти ж мені обіцяв обіцяв ну давай виправляй і гроші він вам не дасть на те щоб виправити це а вам воно потрібно таке? мені не ні або скаже а я зараз всьому нашому селу Розповім, який ти халтурщик. Вам це потрібно? Ні. Тому репутацію ви можете зберегти двома способами. Перший – відмовитись не робити халтуру. І другий – способ робити все так, щоб не було потім проблем. Ну, є ще третій спосіб, але він дуже важкий. Тому що треба змінювати місце проживання, прописки, фамілію, ім'я, отчество, телефони і так далі. Dziękuję, Tęciana.